ما تشكاي قوي غير ما تشكاي تبني غيولو تنوير ما تشكاي نوي غير ما تشكاي تبني غيولو تنوير ما تشكاي نوي في اذا كا يرجيني في تسلم كيلي غزال ونبكي هري وهذا الرأي وش ما ذي اللي فغي و قلني ايه انتي تسغل لايه انها بديه عباتي سنجل اينا في تشنير وحور تصرير اسناك انغلغ حدو ديدو فير اينا بسادة بالخير حير انت الفريق جايي بالخير يا مفروخ خمسة ما بلا محبة زاد كي غنادولي صبغة، اللي قعد <تصفيق> تانو <تصفيق> تحكي لخلاص ما بان تجري بالزيرة يويس وايا، يا ويداكي حلال غير المور في إيمام، زوج راية سلام عايز الرمية انوي قسل مزه من كريمه ولاد انا جسمي يخص انوي سيرفان انوي قسل مزه من كريمه